Zajme sad, kidat ću jako na sceni i neću odustati Vodim tu igru ko Bogba, bolje da prestaneš odmate Muške mi kuhati, snim me kad vidim dramu, al volite iste znate da tu trusuvam barice, umjesto toga da pratite scenu Bolje bi bilo da pratite matrice Bunket Squad, ne biti rananse mi godine Bunket Squad, nećete slišit me nikada tako da odbite Bunket Squad, tonio pogrešni ljudi sem potet pravi Bunket Squad, uživam sada na tronu sa krunom na glavu Bak je, je na scenu je i počinje buka Sa 15 sam uspješan hit komentari Al' vidim dok tikaš da kresete ruka Neću da slušam priče Instagram grmim mi poslovim ponude Ne čujem nikogo zvonjave Nećeš me dobit jer sponzori Solo zarađujem i sam sebi kupujem Pravim taj kontent i borim se family friendly Znate i sami da lijepa reč Gvozne na vrata otvorit će Četvrtu godinu naseni hoće kopirat Al' kidamo klonove Nemoj da pratim Pratiš mi porake, moji te i imamo dronove Bucket Squad Levitiram nasrni veće tri godine Bucket Squad Nećete me nikada, tako da odbite Bucket Squad Tonio pogrešni ljudi se odreze pravi Bucket Squad Uživam sada na tronu sa krunom na glavi Dominiram fleksem jako je znam da to mogu Nikada neću da stanem i znam da bi voljeli vidjet me dole na podu Al' vaspitan tako da pošlujem svakoga Neću da prijem te niti i Scena je moja irički kid ambas Nisam ni počeo tek se zagrijavam Tematika nula sa kao također Pregledi padaju peš Vlasiti obraz ćeš pinuti krenuti Odmah da praviš tu dramu na sceni Toliko otvirno kada sam počinio Niste me shvatali otvirno sada i preglede, zlušaš mi tesmi i kažeš mi koliko